Привіт, друзі! Це у нас Citroen crosser І так, він, значить, у нас самимісний. Спочатку знімаємо останній ряд сідушок. Значить, де вони тримаються. Ось, кріплення їхнє. Воно вже знято, сідушка. Відкручуємо ці всі кріплення. Тут направляючі є. Ось. Це, значить, у нас гайки сюди йдуть, здається. Вінти точно відкручував, гайки не пам'ятаю. Також знімаємо рівні. Ось, значить, наші на сьомий ряд сидушок рівні йдуть сюди, щоб задерти ось цей ковролін. І так. І це в нас дизель 2.2. І так, значить, як і в Outlander, тому що це в нас є Outlander, знімаємо ось цей лючок, він посаджений на герметик. Ось тут з двох сторін є такі місця для отвертки, з однієї сторони і з іншої. Щоб підважити, беремо якісь дощечки, ставимо сюди, і отвертка, і банально, без колосальних зусиль це все підважуємо. Не спіша, щоб не погнути цей лючок. Піднімаємо лючок, бачимо дві фішки. Оця фішка йде ось, значить, на цю фішечку у нас інша, ця широка, звісно, злазить сюди. І у нас тут залишається три патрубки. Перед тим, як їх знімати, я пофотографував, вони вже були помічені, тобто вони відрізняються. Чорний посередині і два зелених по краях. У них тут специфічна розмітка йде, тобто якісь Тут риска, тут риска з хрестом, а тут дві точки. Ну, можете для себе там помітити. І ось біля цього патрубка у нас синя точка йде. Предварительно я їх стяжками всі стянув, підв'язав всі стяжки, щоб ці патрубки не попадали. Зразу наготовлю щас якісь тряпочки, щоб понакривати, щоб туди пилю у нас не попадала в наші патрубки. Флянець наш цей верхній металевий відкрутив, відкручував Імпактом. Помаленьку туди-сюди, туди-сюди, тому що всі гайки були ржаві і шпільки аналогічно. Ну, з відосу, що я бачив, вони часто зриваються, тому заморочився і помаленьку це все знімав. Попшикав ведешкою це все і помаленьку знімав. Е, ну, і зараз піднімемо цей флянець. Одну гайку навінтилось спеціально, тому що ці три патрубка задирають оце все діло до гори. Це все було вимито і, значить, ще ще, можливо, попилосошу, і потім буду знімати. Ну і погнали. Значить, оця середня трубочка, тут, з однієї сторони, маємо таку білого квадратика і з іншої. Це також защіпки, їх просто банально зжимаємо, ось так, зажимаємо і вона у нас сходить. Так, сейчас попробую вам показать. Тут ніби бы Заводимо Заводим отвертку. з с сторони. стороны. з с другой О, вот наша защелка поднялась. Вот так она поднимается. И тогда просто на себя снимаем. Все патрубки я Кусочки тряпки беру, зав'язую, тому що якщо попаде туди грязь, думаю, це не дуже добре буде. І так, значить, відкрутив я цю гаечку одну, яка тримала цей фланець, він відразу задерся. Ось видно. Ну і тепер знімаємо наш цей фланець металевий. Вибачайте за таке качественне відео, але одному це все робити не дуже комфортно. І так, сняли ми наш фланець. Ось цей металевий. Ну і тепер пробуємо виймати всю цю цю цяцьку. Ось якось так це все виглядає, значить там у нас соляра. Вона помаленьку стікає, так що не спішіть виймати. Ну, ось Якось так все виглядає, бак ніби чистий, все чисте. Зразу рекомендую застиляти все якійсь бумагою, тряпками, і не спішить виймати, щоб стекла соляра, вона медленно стікає в бак з цього фільтра. Тому що соляра — це не бензин, і якщо вона десь вам попаде на нутрянку, то це буде дуже довга історія, поки вона у вас виветриться. І так, значить, судячи з того нальоту, що ми бачимо, ось, то соляра не вельми гарна. E, значить, тут у нас металевий цей фланець стояв, ми його сняли, а над ним лючок. E, на лючку герметик ще не разу не відривався. І також там на проводах є, які йдуть ось сюди на фішки. Наклейка теж є. Тобто, судячи з того, його ні разу ніхто не виймав, ні разу ніхто нічого не чистив, йому не робив. Пробіг в то 250 тисяч. Значить, як виймаються фішечки, тут зверху у нас качелька. Нажимаємо цю качельку, і фішка вилазить. Нічого рвати не потрібно, все вилазить легко. Ось так вона проходить під цими проводами. Ось так, потім між двох патрубків, і виходить у нас ось ось так. Ось сюди. Ну і далі тут багато тями треба мати в голові. Ось так і сюди. Зараз ми виймемо цей датчик, подивимося, де його тут ще тримає. Тут у нас провода ось так проходять. Тобто за патрубком і до двигуна. Банально ось так виймається. Все розжовую, тому що можливо комусь буде в нагоді. І так, значить, оцей датчик вместе з поплавочком, як він знімається припираємо двома пальцями, вперед його просто ось так щолк і все, він вийшов. Тут у нас ось защіпки і з цієї сторони ось ця штучка, вона просто ось так загибається і виходить зі свого місця. <кхи> і так, друзі, значить, як я виймав ось це все діло, з цього стакана. Підважуємо трошки оце кріплення, там на пів міліметра небагато. Можна або кусок пластикової карти непотрібної, ну, типу банковської карти підкладати, або пластика тонкого з бутилки. У мене під рукою така бумага була, я її зложив четверо. І з кожної сторони попідкладував, потім стакан тримав і доверху просто за ось цю цяцьку тянув. Ось ми витянули, значить, повторюсь ще раз, машини 250 тисяч пробіг, 2,2 дізель. Шо, що ми тут бачимо? Ну, в стакані тут а, ліс, тобто я не знаю, що тут а, за сміття, але тут бруда просто жесть. А на фільтрі різні відяжки бачив, ну такого, як у відяжках, мабуть, я точно не очікував побачити. Тобто тут, мабуть, з якоїсь собаки чи з кота рвали шерсть і закидували в бак. Ну ось якось так. Будемо заказувати новий фільтр грубої чистки і... Тонкої чистки тут, походу, немає. Він у мене під капотом, я так розумію, тому що в віддяжках нігде нічого не бачу. Ну, ось тут такий треш у нас робився.